પરિવર્તન કૌશલ્ય વિશે જ્યોતિબહેન સુરઠિયા અને પ્રાયોગિક પાઠ કેવો રહ્યો અરે બેન જવા દો એટલી જોરદાર તૈયારી કરી હતી પણ મારા વર્ગમાં એકે વિદ્યાર્થી ધ્યાન જ નહોતું મારા તો મોતીયા મરી ગયા છે હવે પરિવર્તન કૌશલ્ય એટલે શું અને વળી વર્ગ ખંડમાં એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો જો ઉત્તેજ ના પરિવર્તન કૌશલ્ય એટલે વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન અભ્યાસમાં કેન્દ્રિત કરી ટકા શિક્ષકથી અને શિક્ષક બંને થાય છે જુઓ પેલું તો એ કે આ કૌશલ્ય ના ઉપયોગ ધ્યાન અભ્યાસમાં કેન્દ્રિત કરી શકાય છે ટકાવી શકાય છે એટલે વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાનસ્થ બનવાથી તેમની સક્રિયતા વધે છે એટલું જ નહીં વિદ્યાર્થીઓની અધ્યયન ક્ષમતામાં પણ વધારો થાય છે વર્ગખંડનું વાતાવરણ પણ વધુ જીવંત અને ઉષ્માપૂર્ણ બને છે બીજી બાજુ શિક્ષક પોતાના અધ્યાપનને અસરકારક થાય તેવી પદ્ધતિ કે પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરે છે જીવંત વર્ગ ખંડ ના અભ્યાસ ને રસપ્રદ બનાવવા માટે મારે કયા કયા ઉત્તેજકોનો ઉપયોગ કરવાનો જો અસાબ્દિક પરિવર્તન જેવા જગો નો ઉપયોગ કરી શકો છો બાપરે નાના તમે એકમ પ્રમાણે જ્યાં જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણમાં તમે આ કૌશલ્ય ઉપયોગ કરી શકો છો ભારતની ત્રણ બાજુ ઓ પશ્ચિમ બાજુ પૂર્વ બાજુ અને દક્ષિણ બાજુ ત્રણ સાગરો વડે ઘેરાયેલી છે ભારતની આ બાજુ સમુદ્ર અહી તમે જોયું કે મેં આ સાત ઉત્તેજકોનો ઉપયોગ કઈ રીતે કર્યો તમે વાણીમાં જે ફેરફાર લાવ્યા તે પણ એક ઉત્તેજક જ કેવાય ને બરાબર છે વાણીમાં જે ઉતાર ચડાવ છે તે એક ઉત્તેજક નકશા પર બતાવું છું એટલે કે વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ થાય છે આ ત્રણ ઉત્તેજકોનો ઉપયોગ અહી થાય છે અને બીજું કે હું પ્રશ્ન પૂછું છું એટલે કે પ્રશ્ન પૂછી હું શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓમાં આ સાત ઉત્તેજકોનો ઉપયોગ કર્યો વાહ બેન હવે તમે તો જોજો તો ખરા હું જયારે પાઠ આપીશ ને વર્ગમાં એકે વિદ્યાર્થી ધ્યાન વિચલન નહી થાય બરાબર એક જ ગઈ કે જેટલી વાર કરે તેટલું તે ખાના સામે રાઈટ ની નિશાની કરીને બતાવું આમાં સુધારણા લાયક જણાય તો આપણે હું તમને એક મજાની વાત કરીશ એક જંગલ હતું એમાં એક ઝાડ પર પક્ષીઓ માળો બાંધી રહેતા હતા એક દિવસો મન લલચાયું કહો જોઈએ પક્ષીઓને જોઈને શિકારી ને શું વિચાર આવ્યો હશે બરાબર છે પક્ષીઓને જોઈને શિકારી કરવાનો વિચાર આવ્યો અને નિશાન તાક્યું એજ સમયે એક બાજ પક્ષી ઉડતું ઉડતું આવ્યું એને પણ જોયું પક્ષીઓ દેખાયા पक्षीय चीना अवाजो करने लग्या बढ़ा लाचार पक्षी भगवान ने प्रार्थना करने लग्याभ ते अमरु रक्षण करो અને શું થયું ખબર છે એ જ સમયે શિકારી કરારી તીર છોડવાની તૈયારીમાં હતો અને તીર તો છૂટ્યું છૂટેલું તીર બાજ બધા પક્ષીઓ તો કિલ્લોલ કરવા લાગ્યા કહેવાય છે ને કે જેને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે Good morning children Good morning ma'am Are you all happy today Yes ma'am Thank you I am also happy thank you Today we will learn about the use of have and has Look at me. I have two pens. Look at Banesh Singh. He has three pens. He is Nilesh bhai. He has a ruler. He has small ruler. She is Sonal Ben. She has big ruler Bella <laughs> Ben where is your book Yes. Come this way. Where is your book? Please stand up, both of you. And show your books. See at them. They have books. Please sit down. Akshay bhai please stand up and show your book you have a book please sit down okay now children look at the blackboard I have written some sentences on the blackboard. Some of them written on the left side and some on the right side. Read this sentence silently and think about the difference between two kind of sentences. Think about what is difference Please be an assistant. Try to make a sentence using have and has. I have a pen. You have a pencil. He has a pencil. She has a pencil. They have pencils. Very good. Nice.